Carmen Dan, numire de ultimor, nou director la Dga. Comisarul Subliniere F de poliție Valentin Claudiu Constantin a fost împuternicit director general al Direcției Generale Anticorupție, Dga, prin ordin al ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, noul director al DGSU. A început cariera în mai în anul 2002 ca investigator la Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucure T, ulterior specializându-se în analiza informațiilor în cadrul Direcției de Investigații Criminale ai sublinierătii, în cadrul GA, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, mai, transmis Marcia Gerpres. Totodată, a participat la misiunea Uniunii Europene în Kosovo EULEX, între anii 2013 la 2016, respectiv 2008 la 2010. martie 2017 a desubliniere activit activități cu caracter temporar la Agenția Națională de Administrare Fiscală în calitate de secretar general adjunct De director general al GAREMAS VACANT, după ce chestorul principal de poliție Alexandru Cetelin a fost un inspector general al poliției române.